Joo. Uh, Riku, ei? Uh, it's offline. Okei, okay, okei. Okay. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Joo. Anita. Yeah. Joo. Mikä, mikä tämä on? What is this? Mikä, mikä se on? Mm. Talo? Talo, ta. Kyllä, jo. Oma koti talo, Oma koti, oma koti talo. Puhu, sano. Oma koti talo. Niitä? Joo. Jo. Um, aha, ei noin, ei onnistu. Joo. Oma koti talo. Kyllä. Ja sinä asut okay. omakotitalossa, niin kuin sinä asut. Joo. Ä, jo. Joo. Kyllä, kyllä. Mä asun, I live, okay. kyllä. puhu, puhu, mä asun. Anita, puhu. Speak. Puhun. Joo, okei. Okay. Mä asun oma, koti oma kotitalossa. Talossa, joo. Ah. Talossa, okei. Okay. Okay. Joo. Sano, puhu. Mä asun oma kotitalossa. Okei. Okay. Mä asun oma kotitalossa. Joo, joo. Oma kotitalo. Mä asun talossa. kyllä, okei, okay. joo, tämä, tämä, maa, maaseutu, Anita, maa, okay. maa, joo, okei, okay. okay. ja tämä, kaupunki, kaupunki. Siti Siitä. Kyllä. Joo. Maa Kaupunki Kyllä. Mä asun maalla. Okei. Okay. Joo. Ma maalla. Ma maalla kyllä. Kyllä. Maalla. Joo. Asun. Mä asun maalla. Kaupunki. Joo. Kaupunki. Mä asun, kyllä, kaupunkissa, joo, kaupunkissa, joo, sinä, missä okay. sinä asut, Anita, missä sä asut, missä, tämä, vai Sri Lankassa. Jo. Sri Joo, maa, Mä kaupunki, okei, okay. asun Sri Lankassa, kyllä Kaupunki. Asutko kaupunkissa, Anita? Kaupunki? Ei. Ei, ei. Okei. Okay. Tämä. Mä asun. Mä asun maalla. Maalla, kyllä. Kyllä. Mä en asu. En. En asu kaupunkissa. Mä en asu kaupunkissa. Hyvä, kyllä. Mä en. En asu kaupunkissa. Hyvä, kyllä. Mä asun maalla. Joo. Okei. Okay. Tämä, tämä pallo. Pallo. Joo. Uh -huh. Ja se on lähellä. Lähellä. Mm, viisi, viisi metriä. 5 metriä. Lähellä. Near. Okei. Okay. Okay. Joo. Lähellä. Joo. Lähellä. Viisi metriä. Viisi metriä. Okei. Okay. Okay. Ja tämä. Tämä. Kaukana. Kaukana. Joo. Ei okay. lähellä. Distance. Joo. Far. Okay. Far. Far. Kaukana. Okay. <laughs> Joo. Okay. Okei. Okay. Kaukana, joo, hmm. viisi kymmentä kilometriä. Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Okei, okay, just... Joo. Kaukana ja lähellä, okei? Okay? Okei. Okay. Joo. Puhu, puhu. Lähellä. Sana. speak please. Lähellä. Lähellä. lähellä. Joo. Kaukana. Kaukana. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Sinun talo, sinun sinun, joo, omakotitalo. Oh. Okei. Okay. Okay. Mitä? Mitä? What? <laughs> mitä on sun talon lähellä? Mitä on? Sun, sinun, sinun, joo, sinun talo, okei, okay. okay. Lähellä, jo, lähellä. Mitä on sun kodin koti home? Anita, okay. koti home, ok? Kodin lähellä, jo, lähellä. <laughs> ei kaukana, ei lähellä. Okay. Uh, no small, no no no no, no. near, near. near. Okay. joo, okay. lähellä, English, near, okay. jo kyllä, ja kaukana far, okei, okay. okei, okay? Okay. Okay. Okay. sinun talo, sinun koti, your home, sinun koti, mitä on sinun kodin lähellä, lähellä, Uh. Odotta, odota, odota. Wait, wait, wait. Joo. okei. Okay. <laughs> mm hmm. Tämä, tämä. Metsä, metsä, forest. Anita. Forest. Jo. Metsä, metsä, metsä. Puho, sana, metsä. Uh, ei, ei, sano, sano, metsä. Metsä. Joo. Kyllä. Kyllä. Metsä. Okei. Okay. Ei. Okei. Okay. Onko kaukana niitä metsä? Kaukana. Joo. Joo. Joo. Okei. Joo. Metsä. Metsä. On kaukana. Oh. Kyllä. Joo. kaukana. Kaukana, kyllä. Metsä on kaukana. Hyvä, okei. Okay. Tämä, park, puisto, puisto, ah, okay. joo, ei metsä, ei, ei metsä, ah, okay. joo, park, okei, okay. joo, okay. okay. okay. okay. puisto, Pui... sana, puisto, okei, okay. okay. joo, okay. puisto, puisto, okay. puisto. puisto. Mm. joo. Okei, okay. sinun, sinun koti your home sinun talo onko puista onko puista lähellä okei okei joo mun odin lähellä on puista Puhu. mun minun Mun koti, home, Anita? Uh, uh, mun, mun kodin. Lähellä. Lähellä on puisto. On puisto. Okei, okay. joo. Puisto. Uh, sinä? sinä, sinä, Anita. Kävätkö uh, puistossa? Ei, sinä. Walkin, uh, walkin. <laughs> ei, puisto. Ei, ei. Okei, okay. ei. Okay. joo. Joo, uh, kuinka, kuinka monta kilometriä sinun on koti, muisto? Uh, joo, uh, uh, kaksi kilometriä. Okei, okay, okei. Okay. Joo, lähellä, kyllä. Kaksi uh. kilometriä, joo. Kaksi kilometriä, kyllä. Okei. Okay. Anita, tämä, uh. tämä on uh. joki. Joki. Joki. River. joki, river. Joo. Joo. Joki. Joki. Jolla. Joki. Joo. Sinun talo, sinun koti. Joo. Onko joki? Okay. Äh, on kaukana. On kaukana. Okei. Okay. Joo. Joo. Puhu. Joki on kaukana. Ja. On kaukana, kyllä. Joo. Joki on kaukana. Kyllä. Kuinka monta kilometriä, Anit, joki? Okei. Kahdeksan kymmentä kilometriä. Kahdeksan okei. Kahdeksan kymmentä kilometriä, okei. Kaukana kyllä. Joo. Hyvä. Tämä. Tämä. Tämä on järvi, lake. Järvi, okei? Okay. Joo, joki ei, järvi. järvi. <laughs> Kyllä, joo. Järvi. järvi. Joo. Siinä koti ja järvi. Onko kaukana? Lähellä. Lähellä, okei. Okay. Mm. Joo, puhu, puhu. Järvi. On mm. kolme kilometriä. Okay. Kolme kilometriä, okei. Okay. Jo. tämä mun, äh, mun kodin lähellä, lähellä on, on järvi. järvi. kyllä, kiitos, hyvä. Mun kodin lähellä on järvi. Joo, kolme kilometriä. Kyllä. On. Joo, olme kilometriä. Mm. Puistojärvi, okei. Okay. Hm, tämä, mm -hmm. se on meri, meri. On. Joo, on. si, pit. Na no, no, no, no, no. no, no, no. si si meri, joo. Okay. Meri, meri, mm -hmm. joo tämä. Ei ole järvi, ei ole joki, ei meri. Okay. Kyllä. Okei. Okay. Okay. Ah, Sinun on koti ja meri. Onko Lähellä ah, meri? Lähellä. Oh, lähellä, lähellä. okei. Okay. Joo. Joo, puhu. Mun kodin. Ah, Mun kodin. On kodin. Lähellä on ah. meri. Meri, kyllä. Kuinka monta kilometriä? Ah, kaksi kilometriä. Mm -hmm. Okei. Minun kotiin lähellä on meri. Joo, kaksi kilometriä kyllä. Kaksi. Joo. Sinä, uitko swim? anita. <laughs> jo. <laughs> Joo. Joo, okei. Okei. Kyllä. Joo. Sinä, sinä, uit, uida, swim, uit, meressä. Meri, meressä. Okei? Okay? Okei. Okay. Joo, meressä. kyllä. Joo. Mä uin. Uin. Uin. Joo, uin oho. meressä. Oho, oho, oho. Nyt. Joo. Okay. Mä uin meressä. Uin meressä. Meressä, joo. Ei. Okay. Äh, järvi, Anita. Uitko oh. järvessä? Ei? Ei. Ei, okei, <laughs> okei, okay. okay. okay. kyllä, mä en, en, en, okay. en. Mm, en, ui, en, en, ui, en, ui, okei, okay. järvessä, järvi, järvessä, joo, okei, okay? okei, okay. okay. Jär, järvessä ei, meri, meressä joo, Niitä. Ah, okei. Okay. Okay. Kyllä. Oh, Joo. Ei. Järvessä ei, mä en en ui järvessä. Okay. Mhm. Mm Kyllä. Hyvä. Hyvä, tosi hyvä. Joo, beach. Ranta. Beach, ranta. Uh -oh. Joo. Okay. Ranta. Kyllä. Ranta. Onko ranta? Lähellä vai kaukana? Ranta? Uh, uh, joo. Jo. Joo. Kaukana uh. vai lähella? lähellä? Lähella. Lähellä. Lähellä. Okei, okay. joo. Ranta on lähellä, kyllä. Joo. Ranta on lähellä, kyllä. Kaksi kilometriä, niinkö? Joo kolme kolme okei okay. <laughs> joo kolme kyllä kolme hyvä tämä tämä tämä mm -hmm. ei ole joki joki ei meri ei <laughs> ei mm -hmm. ole meri ei ole järvi ei lampi lampi mm -hmm. kyllä mm -hmm. Joo. Lampi, okei. Okay. Sinun on koti ja lampi. Onko, onko se lampi kaukana vai lähellä? Lampi, I lampi. Joo? Uh, I don't know lampi. You don't know lampi, <laughs> okei. <Okay. laughs> Joo. Odota, odota, odota. Odota, wait, wait, odota. Lampi. Mm -hmm. Joo, okei. Okay. Lampi. Pond bond. Joo, mutta englanti ehkä ei. englanti ehkä ei toimi. Mm. Ugh. Anita, tämä ei, ja. lampi, uh -uh. Okay. joo, okay. joki ei, river ei, järvi ei, lampi, pieni, mm. pieni, no, pound, no you know pond? <laughs> uh -uh. Uh, uh, joo, joo, joo, joo. okei, okay. mm. okay. lampi, kyllä, mm. uh, onko se sun kodin koti oh, lähellä? Oh, Lakella, joo. Lähellä. Okei, okei, hyvä, kyllä, joo. Mun kodin lähellä on lampi. Lampi. Joo. Ohho. On. Joo. Mun kodin lähellä. lähellä on lampi. Joo, manti. Kuinka monta kilometriä tai metriä? Okay. Puoli, okei. Puoli kilometriä. Joo. joo, joo, joo. 500, 500 metriä, right? Joo, okay. joo. 500 metriä, puoli kilometriä, kyllä. Anita? Yes? Joo, joo, okei, jo. okei. Okay. Okay. Kyllä. Puoli kilo metriä. Kyllä. Okei. Okay. Okei. Okay? Okay. Okay. Hyvä. Kyllä. Joo. <laughs> Okei. Okay. Uh, onko tämä järvi? Is it? Järvi? Okay. Järvi? Oh. Lake, oh. uh, ei. Uh, ei. Ei. ei, ei, Meri? Ei. onko meri? si, joo, ei, <laughs> <laughs> ei. Uh, water, waterfall, yes, uh, water. Uh, joo. ei, uh, joo, jo. joo. joo, vesi, vesi putous. kyllä, joo. vesi Vesi, water, vesi, oh, okay. putous, joo, joo. kyllä. Uh, kyllä, joo. Okay. Uh, onko sinun kodin lähellä vesiputous? Uh, uh, kaukana. Kaukana, okei. Okay. Mm. Joo. Se, se on itis. Mm. Se on se on kaukana. Kaukana, joo. Kyllä. Hyvä. Joo. Tämä, tämä. Tämä on silta. Uh, bridge? Joo. Bridge, kyllä. Silta. Okay. Silta. Joo. Yeah, uh, joo. Okei. Okay. Silta. Joo. Yeah. Silta. Sana. Puhu silta. Lähellä. <laughs> Kyllä. Joo. Mun kodin lakella on silta. Siltä. Kyllä. Joo. Silta ja järvi liik. Järvi, lake, lahjella oh, uh, ja silta, bridge. Joo. Uh, lake, järvi. Uh, uh, lahjella. Lahjella, kyllä. Uh, Joo, järvi, siltä, kyllä. Kyllä, okei. Okay. Okay. Joo. Uh, eläin. Eläin. Animal. Anita, oh, joo. Eläin, joo, eläin, eläin, eläin, eläin, eläin, oh. puisto, joo, animal, park, yes. <laughs> joo, no, uh, uh, joo, no. kyllä, eläin, animal, eläin, puisto, park, puisto, joo. Oh, oh. Eläinpuista eläinpuista. Joo. Sinun koti, sun koti ja eläinpuista Kauka. onko se kaukana? Okei. Okay. No. Joo. Joo. Eläinpuista on kaukana. 80, okei, okay. joo, 80 kilometriä, joo, annita, huhu, eläinhuisto on kaukana, eläinhuisto on kaukana, on kaukana, joo, joo, okei, okay. tämä on kaukana, joo, tämä animal eläin, eläin. eläin. Joo. Ei. Apina. Apina. apina. apina. Manki. <mankin> joo. joo, apina. Do you like? <mankin> Tykkäätkö? Ei? Joo, joo kyllä. Okei. Okay. Apina. Joo, apina. Onko Sri Lankassa apinoita? Uh, Onko? Joo. Okei. Okei. Okay. Okay. Uh, Suomessa Suomessa okay. ei mm -hmm. ei, mutta but eläinpuistossa joo uh, okay. joo eläinpuistossa metsä forest ei uh, uh. metsässä okay. ei <laughs> okei, <Okay. Okay. laughs> joo kyllä Sri lankassa on on apinoita, apinoita on apinoita. Kyllä. Joo. Apina yksi. Apina. Oks. Joo. Okay. Apinoita okay. paljon. Oh. Joo. Okay. Elotov. Okei. Okay. Okay. Kyllä. Tämä ei ole apina. Eiks va? Ei. <laughs> no, no, ei. Joo. Leijona. Joo. Uh, okei. Okay. Ei. Ei, Sri lankassa ei ole niitä. Uh -huh. Ei. Only zoom. Okei. Okay. Okei. Okay. Joo, eläin kuistossa. Joo. Eläin kuistossa. Minä kirjoitan. I I I write, okei? Okay? Minä kirjoitan. Uh, okay. Joo. Okei. Okay. Leijona. Si lankassa lankassa si mm. lankassa leijone leijone on vain only vain only vain a yes joo vain only eläin puistossa Aline puistosa. Joo. Okei. Okay. Ella. Joo. Luet. Luet. Read please. Uh, Sri Lanka sa. Okei. Okay. Leonia. Joo. Nea on vein. Joo. Wine, wine. Sorry. Wine. Joo. Aline uh, puistosa. Joo. Eläinpuistossa, kyllä, joo. Puistossa. Eläinpuistossa. Do you like it? Tykkäätkö, Anita, leijona? Mm. <laughs> yeah. Joo, joo. Se on hyvä, mutta dangerous, dangerous, vaarallinen. Mm. Mm. Vaarallinen, kyllä, okei. Okay. Uh, tämä, tämä ei ole apina, ei. Tämä. Oh, uh, Joo. Jo? Apina ei. <laughs> Leijona ei. Tämä on kirahvi. Kirahvi? Uh, Joo. Joo. Ki, ki, kirahvi. Sana. Puhu. Kirahvi. Oh, Kyllä. Kirahvi. Kyllä. Joo. Kirahvi. Kirahvi. Joo. Onko thrillerkassa? Kirahvi. Uh, Joo. Ei. Only Joo, kyllä. Okei. Okay. Anita, puhu tämä. Sri uh, Lankassa. Sri Lanka. Joo. Uh, Joo. Uh, no, no, no, no, no, no, no, no, <laughs> <laughs> Vain? eläinpuistossa. Vain? Vain eläin eläin. Kyllä. Joo. Vain eläinpuistossa, Kyllä. Kyllä. Vain. Vain. Kyllä. Pistossa. Hyvä. Suomessa Suomessa ei ei ole kerahve hmm. Ei leijone. Hmm. Ei Eläinpuistossa, Kyllä okay. eläinpuistossa, Joo. <laughs> Hyvä. Okei. Okay. Ah. Uh, tämä. Tämä pieni, tämä, se on saari, island, saari, Okei. Okay. joo, saari, minä kirjoitan, okei, okay. saari, puhu, saari. Saari. Saari. saari, saari, joo, saari, ja tämä, tämä, Saari, saari, saari, jes, okay. yksi, okay. kaksi, kolme, okei, okay. okay. saaristo, joo, Sa saa, saa, saaristo, kyllä, joo, saari, yksi, okay. tämä yksi, saari, saari. joo, see. saaristo, saaristo, yksi, kaksi, kolme, okay. Okay. joo, Saari yksi, saari kaksi, saari kolme. Okei? Okay? Okay. saaristo. Jo. Saaristo. Suomessa on. On. Jo. Okay. Suomessa, uh -huh. joo. Saari, joo. Saaristo, joo. E uh -huh. Entäs Sri Lankassa, Anita? Uh -huh. saari. Ahaa, Sri Lanka on saari, minkä? Uh, island. Uh, okei, okay. so your country is island, yes? Okei, okei, kyllä. Sri Lanka on saari. Saari. Joo, oho. Uh, read please, or... uh, Sri Lanka on, on saari. On saari, okei. Okay. Joo, joo, hyvä, okei, okay. eli mm? joo, se on Saari, kyllä, se on Saari, okei, okay. hyvä, kyllä, pieni hetki, one second, joo, okei, okay. mountain, <laughs> mm. vuori, you know. Mountain vuori, uh, joo vuori, uh, vu, vuori, joo vuori. Do you understand Anita? Ymmärrä yeah. vuori, okei. Okay. Vuori, okay. vuori, joo, joo vuori, vuori, vuori. vuori. Okay. vuori. joo. Suomessa, Suomessa ei. Ole mm. okay. Vuorea. Okay. Ei. ei ole vuoria. Ei ole vuoria. Jo Suomessa, in Finland, ei. <laughs> uh, <laughs> Joo? Uh, Okei. Okay. Joo. On. Okei. Okay. Uh. Joo. Joo. Joo. Yeah. kaksi? Uh, uh, Joo. Yksi. Joo. Big, uh, One, one big. Anita? Yes. Joo. Yes, so, yeah. Tri-Lankassa on yksi iso. One, one big, yes? Oh, oh, yeah. Yeah. <laughs> okay, okei, okay. kyllä, kyllä. Uh, Tri-Lankassa on, oho, sori, on yksi, on yksi, Iso, vuori. Okei? Okay? Okei. Okay. Okay. Yksi vai kaksi? Hei. Y y yksi. Big one, yksi. Yksi, okei. Okay. Big one, yksi. <laughs> Joo. Iso, iso, Anita. Iso. Oh, Joo, big. Iso. big. Kyllä. Pieni. Pieni. Iso, pieni. Okei. Okay. Pieni, iso. Joo, pieni. Yksi. Kaksi. Pieni. Anka. Joo, yksi. Sri Lankassa kaksi. lot Lotos. Okei, okay. okei. Okay. Paljon. Joo. Paljon vuoria. okei. Hyvä. Joo, puhu. Sri Lankassa puhu. Anita? Sillässa, okay. on. on paljon. paljon. Joo. Pieniä, pieniä, okay. pieniä. Jo. Vuoria. Jo. Read please. Uh, lue. Lue. on paljon uh, pieniä. Ei, okay. vuoria. onko Suomessa, Suomessa, Finland, onko Suomessa vuoria? Anita, ei. ei, ei. ei. Joo, puhu, puhu. Suomessa, mm? onko Suomessa? Okay. Vuoria? Joo. Suomessa, ei, ei. ei ole vuoria. hyvä, Joo. Suomessa ei ole vuorea, Suomessa, mm, Ei ole vuorea, kyllä. Voi. Suomessa on tämä tämä tämä pieni tunturi, anita. Tunturi. Äh, pieni, pieni vuori, Okei. Okay? Joo, tunturi, ei vuori, tunturi. Yes. Mitä, Amina? Eikö tämä mäki? mäki? Sorry? Eikö tämä... mäki, mäki? Ei, ei, tunturi. Uh, just, se on tämmöinen kuva. <laughs> Huono, ehkä se on tunturi. <laughs> Joo. Mm. Joo, kyllä. Se on tunturi. Uh, mä voin näyttää. I can show more. Joo. Pieni hetki. One second. Just let's go googling. Mennään sinne. Okei. Okay. Tunturi. Joo. Mm. No, esimerkiksi tämä. Joo. Tunturi. Okei. Okay. Tämä, tunturi, Suomessa, mutta ei vuori, ei, vuori, ei ei mountain, ei, tunturi, Anita, joo, mm. uh, Amina, ei ole, tämä ei ole mäki, ei, tämä on isompi, bigger oh, Okei, okay. okay. joo, mäki, mäki on Petkonen. Mmm. Ai. Mm, mm, mm, mm, mm. No. No esimerkiksi, esimerkiksi for example this mäki. Joo. Mäki. mäki. Joo, se ei ole tunturi. Mäki. Joo. Tai tai tämä, tämä on mäki. <laughs> mäki. Okei. Okay. Mm. Tunturi ismpi. Isompi kyllä, Amina. Mm. joo, bigger, isompi, mm. yes, kyllä, kyllä, ja vuori, vuori on tuota, katsotaan, let's see, vuori. Lappi on tunturi. Okei, okay. kiitos, Riko tervetuloa. Kiitos. Joo. No niin, ja, ja tämä vuori, joo, mutta Suomessa ei, ei ole vuoria. Tämä on vuori, vuori joo, vuori mm. Tunturi, Tunturi, vuori, mm. <laughs> kyllä. Amina? Ei? Ei mitä? Okei, okay, kiitos, kiitos, kiitos. Joo, hyvä. Tunturi, joo, Tunturi. Suomessa on, on Tuntureita, Anita. Suomessa on. Joo, okay. on. Kyllä. On. Entä Sri Lankassa onko? On. Ei. Tunturi? On. Okay. On. Aha, okei. Okay. Joo. Puhu. Sri Lankassa on. On. Okei. Okay. Tuntureita. Tunturi. Joo. Tunturi. Joo. Tunturi yksi. Paljon, Paljon. Joo. Paljon. kyllä. Joo. Hyvä. Joo. Paljon tuntureita. Ja Suomessa on Lapland, Do you know? Lappi. Lapland, no? Mm. Anita? Mm. Okei, okay. okay. ei mitään. Nothing <laughs> Joo, Tuntureita, kyllä. Okei. Okay. Tämä. Tämä on tie, tie, tie, autotie, you know, road, oh, road. Joo. autotie, tie, kyllä, yeah. joo, tie, tie, tie, tie, tie. tie. tie. tie. joo, joo. okei, okay. tämä, mikä se on, onko vuori tämä, <laughs> onko tunturi, ei, oh. hmm? so. Au. Auto. Auto, kyllä. Joo. Ei ole tunturi, ei ole vuori. Se on auto. Auto, kyllä. Onko, onko sulla, sinä, sinulla, auto? Joo. Joo. Okei. Okay. Joo. Mulla, mulla on auto. Joo. Mulla on auto. Puhu. I have mulla, mulla on, on auto. Auto. Okei. Okay. Uh, sinun koti on sinun uh, koti ei, ei, ei. Ja tämä autotie ei ei mm. ole lähellä. Lähellä ei. Kaukana. Anita. Uh, lähellä. Lähellä? Lähe. Okei, joo, joo. Mun odin lähellä on autotie. Joo, autotie, kyllä, kyllä. Kuinka monta kilometriä Anita, autotie? Kilometrit. Joo. Kaksi, okei, okay. joo, kaksi kilometriä, kyllä, kyllä. hyvä. Ää, sinun koti, sun koti ja vuori, tämä iso yksi, onko lähellä vai kaukana? Anit vuori, tämä vuori, joo, vuori. Okei. Okay. Yksi iso. Joo. Uh -huh. Ja sinun koti, sun koti, uh -huh. okei. Okay. Onko vuori? Ei. Mm? Ei. Uh, Joo. Kaukana. Okei. Okay. Kaukana vuori. Yeah. Uh, Joo. Yeah. Okay. <laughs> kyllä, kyllä. Vuori. Iso vuori. Iso, big, I iso. Isovuori Iso vuori on kau kaukan. kaukana kaukana. Kello? Joo. Iso vuori on kaukana. Entä tunturi? What about this? Tunturi, anneta. Uh, Joo. Kaukana. Kaukana. Okei. Okay. Joo. Tunturi, tunturi on kaukana kyllä. Tuntori kaukana. Tuntori kaukana. Joo. Kaukana. Joo. Tunturi yksi, Anita. Joo. Uh, paljon. Ei, eh, no no no. no. Uh, tunturit. Uh, Ante. Okay. Tunturit. tunturit kaikki. All. Kaikki. Do you understand? Tunturin. All, all, all, all of them. Far. Moniko. Riko? Yeah. Okay. Joo. Moniko. Jo. Okay. Yeah. Um. Joo. Anita? Okei. Okay. Joo. Okei. Kato. Tunturi plus B. Tunturi. Okei. Okay. Kaikki. Kaikki. All. English. All. Kaikki. Okay. Okay. Joo. Okei. Okay. Auta. Auto plus B. Kaikki. Auto. Kaikki. Auto. Joo, autot. So, uh, Riku. Mm. Ehkä sinä, sinä selität nyt, että se on. Tuota, jos jos T. sanan lopussa, että tuota, te monikkoita, kaikki. Joo, aina me tarkoitetaan, että kaikki, kaikki autot, kaikki tuntemisvuolet. Joo. Yeah. Yes. tämä auto, Joo. Plus tämä uh, tarkoittaa moniko autot? Ei ei, eh, ei tuota, tuota, <laughs> että en sen äidin kielellä jos Joo, riko. Jo. Okei. Okay. Mm. Uh, en kare on ona tiivannen, mm. en on karellenne Joo. Ma kuntosi, Mä kellojunaa, malailla malailla, niin. Uh... Jo. Mikä yhdessä yeah. Joo. Jo, and usually, oh sorry, mm. nyt englanniksi. anteks, <laughs> että yleensä, yleensä tämä tämä on ihan lauseen alussa, Riko. Mm. Just the first uh, ensimmäinen oh. sana. Joo, the first word in the sentence. Anita, Joo, Joo, kaikki autot. Ellä, että la, että la, että la, että la, että la, että Uh, Okei. Okay. Odota. Wait. No, don't worry. <laughs> Joo. Väri. Väri. Värit. Color. Colors. Joo. Tämä. Sun auto, Anita. Joo. Onko punainen, sininen, keltainen? Kopia verran, ei löytä Joo niitä? Uh, joo. Okei, okay. sinon auto, sinon auto, sun auto. Mikä värillä? No, Kopiäväinen, ei loitisi. Mikä väri? Kolor? Okay. Yeah. Mä en kuule, I don't hear anything. Violetti. Kopiäväinen. Ehkä internet, nitti on huono. Uh, Riko, mi, minkä värinen on auto? Uh, minä auton minkä sama. Kopia värinen. Mikä kopia? Ai, mä en ymmärrä. Uh -huh. Musta, vihreä, oranssi, keltainen, sininen. Sama, metallikopia. Okei. Okay. Mä sitä enes tunne, Riko. Mikä se on? Mitä? Mikä siis? Mä... Mikä on Ai, hopeaa! Heitsi, mm. Nyt mä Okei. Okay. Mm. Kyllä. Nyt mä... Joo, nyt mä ymmärrän kyllä. Riko, anteeksi, että hopeaa. Yes. Mm. Hopeaa auto. Eli sinun, Riko. Sinun auto. Entä Anita? Joo, tämä, mm -hmm. tämä on hopea, joo, like silver. Yes. Mm. Tämä silver. on Rikun, joo, Rikun auto. Entä Anita? No, Anita? Also? Joo. <tos> oh. Okei, okay, hopea, no niin. Joo, joo, hopea, hopea, kyllä, <tos> kyllä. Joo. Mun auto on musta, musta. Minun, minun auto on musta, tämä, joo, musta kyllä, okei, okay. hyvä, joo, eli tämä on autotie, autotie, joo, car road, yes, autotie, okei, okay. onko tämä autotie, is it, okay. onko autotie, yes, joo. <laughs> Ei ole, joo, se ei ole autotie, autotie. Mm. amina, mikä se on, what mikä se on, tämä, tämä, amina, mm, ehkä mm. ihminen tie. <laughs> <laughs> joo, ei hey, se ei, hey, ei hey. hey, ihminen, tämä on joo. Polku. Metsäpolku. Mitä silloin? Vai minä? Joo, metsä, metsä, Joo, polku. Metsä. Joo, polku. polku. Metsä, metsäpolku, kyllä. <laughs> ei ihminen tie. <laughs> <laughs> okay. Mutta hyvä, hyvä keksintö, kyllä. Hyvä sana. Metsä, metsäpolku. Polku. Joo. Joo, ei autokie. Kyllä. Anita, sinun on. koti okay. ja, ja tämä metsäpolku, onko metsäpolku, metsäpolku lähellä, lähellä vai kaukana? Lähellä. Lähellä, lähellä. lähellä. Mm. Joo. joo. Mun kodin, kodin lähellä. lähellä on. on. Joo sä metsä metsä, metsä. Polko. joo and forest also yes ja metsä joo. metsä joo joo on metsä ja metsäpolku okei okay. yllä uh, kuinka kuinka monta kilometriä kuinka pitkä matka uh. okay. Pari? Kapu? Kuusi. Kuusi. okei. Okay. Joo, kuusi. Melkein kuusi. Melkein. Mm. Ep, joo, noin. About. Joo. Melkein. Almost. joo, Melkein. Almost. Almost. Oh. Joo. Mm. ymmärrätkö Anita. Do you understand? Yes? Mm. Melkein. Mm. Joo. Mm -hmm. Kuusi kilometriä. Joo. Melkein kuusi kilometriä kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Anita. Okay. Joo. Uh, sinun koti. Okei. Okay. Ja lähellä ja kaukana. Mitä on sun kodin lähellä? One more time vielä kerran. Joo. Okay. Okay. Okay. No niin. Mitä on sun kodin lahella? Mitä? What? Mitä on sun kodin your home sun kodin lahella? Okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Metsä, kuisto, joki, järvi, meri. Ranta, joo. Puhu, Puhu. Uh, Meri, meri. Joo. Mun, mun, Mai. mun kodin. Okei, okay. mun kodin. Missä? On. Uh -huh. okay. uh, on? Meri. Missä mm on meri? -hmm. Okei. Okay. Uh, Järvi. Järvi. Joo. Metsä, forest? Puista, okei. Puista, Puista. Okay. Puista. joo. Uh, um, metsä, forest? Oh, me oh, metsä. Joo, metsä. Metsä, polku. Do you remember that road still? Yes, forest. Oh. Forest road, ja. <laughs> Metsä ja metsä, polku. Joo, ranta, pitch, ranta. Mm. No, ei, joo, lähellä, ranta. Mm. What does it pitch, ranta? Beach? beach, ranta, joo. Oh, lähellä. Lähellä, kyllä, I remember. <laughs> Mä muistan, kyllä, kyllä. Joo, ranta, tämä. This one, tämä ranta. Ah, ah, Joo. No. Joo. Okei. Okay. Mm -hmm. Joo. Lue. Read please. Lue. Mun kodin. Uh, mun kodin lähellä on jyvi, okay. ranta, jarvi puisto, mestä ja metsäpolta. Kyllä. Okei. Okay. Tosi hyvä. Joo. Okei, mitä on kodin, mitä onson kodin lähellä? Joo, ja. silta eläinpuistaa. Joo. Uh -huh. uh, mun. mun kodin lähellä on joo silta, bridge, bridge silta. Oi oh, ja silta. Joo silta, okei. Okay. Eläinpuisto. Eläinpuisto. Lampi ja apinoita, kyllä. Eläinpuisto. Joo, eläin eläinpuisto. Votels, mitä? mitä? Metsä, uh, järvi. No, <laughs> ää, <laughs> ää, <laughs> ää, lampi. Lampi, okei. Okay. Hyvä. jo lampi. Forest? Uh, metsä? Uh, Järvi. Uh, Järvi? Just one Järvi. more time. Joo, joo. joo, Järvi, jo, Järvi. Jo. Järvi. okei. Okay. Uh. Metsä, forest? Oh, metsä. Metsä, joo. Sea? Meri? Uh, meri. Meri kyllä, okei. Okay. Ranta, pitch. Ranta, oh, okay. meri ja Ranta, kyllä ja Ranta, okay. joo, joo. Oh. Uh, joo, Anita asuu. Anita, missä sa asut? Suomessa sinä et asu, ei Suomessa, ei. Missä okay. sinä asut, Anita? Where do you live? Missä? Mä oon, mä oon Sri Lankassa. Kyllä. I wow. Joo, mm. joo. Sri Lanka. oho. Siellä on paljon asiaa Laila. <laughs> Kyllä. A Amina, entä sinä? Entäs sa? Missä sä asut? M mä asun Suomessa. Suomessa. Okei. Okei. Joo. Okay. Okay. Okay. joo. No niin. Te voitte olla kavereita. You can be friends. friends. <laughs> Mulla ei ole, on kaveri mutta ei ole suomalainen. Okei, okay, okay. joo. Anita, Anita ei ole suomalainen. Anita, minkä maalainen sä olet? Äh, maalainen. Suomalainen. Kyllä, joo. Tamina, minkä maalainen sä olet? Äh, Mä, okay. mä on, mä Pakistanilainen, italialainen, Iranilainen. Mä oon Iranilainen. Okei, okay, I guessed. <laughs> <laughs> Joo, arvasen. Jo. mä oon Irani. Miten sinä? Arvasen. No ei mitenkään. No, no, no, just, you know, satuma, just, how to say. En tiedä Englanniksi sattuma Suomeksi. En minä tiedän en en ole tiennyt. Okay, okay. I, I haven't known. <laughs> Mä okay. on iranilainen. Joo. Amina on iranilainen. Kyllä. Ja tuota, Anita on Sri Lankalainen. Mm -hmm. Joo. Kyllä. Entä Valeria? Valeria, minkä maalainen sinä olet? Olen venäläinen. Venäläinen, kyllä. Venäjä, Anita, Venäjä, Russia, you know, Venäjä. Venäläinen, kyllä. Students, Students opiskelijat, mm. joo. Oh, yes. joo. Iranilainen, venäläinen, Sri Lankalainen, Pakistanilainen, Syyrialainen, Ukrainalainen, joo. Kyllä. Suomalaisia ei. Opiskele. No students finish. <laughs> ei, ei, ei tarvi. No need. <laughs> ei tarvi, okei. Okay. Kyllä. Tosi hyvä. Joo. Joo. Uh, vuori, vuori, tämä tunturi. Anita, onko lähellä? Onko se on kodin lähellä, Vuori Lähellä on. Joo. kaukana? Eikö tunturi? Onko tunturi? Tunturi. Minusta kaukana, if I remember right. So tunturi. Joo, kaukana. Ei. No? Tunturit kaukana, kaukana. kaukana. Joo, joo. Tunturit on kaukana ja vuori, iso, yksi iso vuori on kaukana, joo kaukana, okei? Okay? Okay. Joo, joo. Autotie on lähellä. Metsäpolku on lähellä. Lä kyllä, kyllä. Hyvä. Paljon kiitoksia. Amina, kiitos. Tuota, Anita, kiitos. Riku, kiitos paljon ja kaikille. Kaikille paljon kiitoksia. Um, Mother's day in Finland, Anita, Suomi. Suomessa päivä, äiti. Mother's day today. On, Onko tänään? Joo, tänään, kyllä. Joo. Hyvä, hyvä äitienpäivä. Happy Happy Mother's Day, joo. Ole, oletko äiti? Joo, mä oon äiti kyllä. Neljä lasta. Neljä lasta. Okay. Kyllä. Onko sulla, Amina, lapsia? Ei. Mulla ei ole lapsia. Ai, sä oot 19. Joo, ei kiirettä. Mä en ole Kirini. Hyvä. Joo, se on, se on hyvä kyllä. Riko, onko sinulla lapsi? Riko? On, on, on. On, on. No sinun, sinun vaimollesi sitten, vaimolle se. hyvä äitienpäivä. Joo, päivä. Joo. Joo kiitoksia. Paljon kiitoksia ja nähdään ensi viikolla. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Kiitos. kiitos, Moi. moi Anita, moi moi. see, you. see, you. see you. Joo. next week. Nähdään ensi viikolla. Joo. Kiitos. Kiitos. Joo, moikka. Moi. Okei. Okay. Moi. Moikka. Moi.